Bide honetan, omoteziaen oinarete horekoa eta puntu bateko omotetikoa zehaztuko dut, zentroa eta bi puntu omotetiko jakinda. Horretarako, jakin behar dugu omotezia planoaren edo espazioaren eraldaketa geometrikoa dela, eta bi baldintza bete behar direla hau emateko. Leren puntu bakoitza eta bere irudia omotezia zentroarekin lerrokatutak daudela. Bigarren aldiz, arradatzan dauden puntuak bikoitzak direla. Orain, Ariketa bat erabaziko dugu bilerie hoietaz bariatz. Lehenik, logika erabiliz eskatzen digutena interpretatuko dugu. Kasu honetan, B prima eskatzen dute A B A eta O zentroa emanda. B prima puntuatzeratzeko lagungarri eingo zaigu lehen aipatutako lehen legea aplikatzea. Horretarako, O eta B puntuetatik lerroaz trazatuko dugu. B puntuaren homotetikoa lerro horretan egongo da. Bukatzeko A-tik eta betik lerro bat trazatuko dugu. Eta lerro horren paralelo bat trazatuko dugu A' puntutik ardatza moztu arte. A-B lerroak eta bere motetikoa mozten dira ardatzen. Ardatza infinitoan dagoenez, bi lerroak paraleloak izango dira infinitoan dagoen puntu pikoitzen mozteko. Beraz, lortutako, ezkart puntua B' izango da.